Quan, un matí d'estiu, arribaré a la platja secreta, m'acollirà la voluptat d'un cos, suau, ben tornejat, i amb una lluïssor de petxina de nacre damunt la sorra tèvia. Deixaré enrere l'oceà malèfic, mirall de la gelada bellesa de Narcís, amb peixos abissals, emblema del silenci. Com el nedador exhaust, vencedor de la cursa, tremolós de desig, reposaré per fi a la badia amb sol, al pit de l'altre.